Əkvəm Əllim, 2015-ci ildə müflisləşmə və ifas haqqında qanun edilən dəşikliyə görə artıq fiziki şəxslər də müflis elan edilə bilər. Məhkəmələr fiziki şəxslər müflis elan edə bilirmi? Bu uyqub təmin olunur mu? Xeyr, təəssüf ki, biz 2016-cı ilin sonundan vətəndaşlara köməli göstəririk ki, məhkəmələrə belə ərzə ilə müraciət etsinlər. Çünki həqiqətən əndə qanunda var. Yəni, 2015-ci ildiyin oksiyabur ayından ıı, mühzləşmə və iflas haqqında qanunlu yazılıb ki, yəni, həmin qanunundakı anlayışı var idi, borclu anlayışı. Orada əvvəl yazılıb ki, borcu dedikdə fərdi sahibkar və hüquqi şəxs başa dökülür. 2015-ci ildən yazılıb ki, fiziki və hüquqi şəxs. Yəni, istənilən şəxs. Buna baxmayaraq, Ə məhkəmələr müxtəlif ə, bəhanələrlə bu iddiaları qəbul etmirdilər. Və nəhayət biri üzrə biz də bu ə, məhkəmələrin işləyə baxmaması haqqında qərar dadlarından şikayətlər verdik və bir işimiz axır ki gedib ali məhkəməyə kimi çatdı. Və ali məhkəmə də yekunda bu 20 fevral ayında çox belə bir əcayib Qərar qəbul etdi ki, bəli, fiziki şəxslər qəbul, ö, böyük elan oluna bilər, amma ki, iki aldı. Yenə yazdılar ki, fərdi sahibkardırsa və yaxud bank izdibatçısıdırsa. Niyə yazdılar Çünki mən, ö, ki, mən şikayətimizdə yazmışdım ki, Bankar haqqında qanunda hətta yazılıb ki, bankın inzibatçıları, yəni bankın inzibatçıları kimlərdir? Müşahidə Şurası nüzləridir, idarəyət nüzləridir, auditoridir, filial rəhbərləri və s. Yazılıb ki, bunlar banka vurduğu zərərə görə cavab edilər. Əgər özlərini müslisləşmə və iflas haqqında qanununa uyğun olaraq müslis elan etməyiblərsin. Mən də yazdım necə olur, qanunda haqı var ki, bunlar deləyə bilər. Və alim əkəmədə bu vəziyyətdən güya belə bir çıxış yoldaqdır ki, dedi ki, hə, hələ bilər, amma ki, bank izli bankisidir. Yəni, halı bulur ki, yəni, məntiq yoxdur. Deməli, belə çıxır ki, bankda işləyən rəhbər şəxslər bank, bankı dağıda bilər, talıya bilər və son nəticədə geri gözlərini müfis elan edə bilər, banka borgu olan bunu edə bilməz. Yəni, çox əcəb gərardı və həmin vətəndaşın hüquqları üzrə biz indi ə, Kanser Məhkəməsində şikayət hazırlayırıq. Yəqin, gələn əvvdən əvvəli biz onu Kanser Məhkəməsində təqdim edəcəyik və tələbimiz də olacaq ki, faktiki vətəndaşın məhkəməyə müraciət etmə hüququ burada mətulaşdırır. Yəni, məhkəmə dedik ki, xeyir, yəni ki, fiziki şəxs bununla bağlı e, müraciət edə bilməz. Və onu da xüsusi vurğulayım ki, ali məhkəmə bu qərarı verərkən 3 dəfə toplaşdı. Yəni adətən, yəni bilməyənlər üçün ali məhkəmə ən mürəkkəb işlərdə belə bir dəfə toplaşır. Yəni eyni iş üzrə. Burada yəni mən isə dedim ki, ali məhkəmənin hakimləri də çıxmaq vəziyyətində qalıblar. Hə, hə, əlbəttə bə, onlar başa düşürlər ki, bu hüquq var. Sadəki bank lobbisi buna imkan vermədi. Hələlik. Hələlik. Müflitləşmə və ifas haqqında qanuna dəyişik edilməsi vayda, qanun layihəsi Milli Məclisi Müz ə, Müvafiq Komitəsinin izrasında müzarə çoğunluqdur. Hansı dəyişiklər olması gözlənilir? Nə vəlidir bu dəyişiklik? Mən ə, layihənin özü ilə tanış deyiləm. Yalnız mətbuatda gedənlərlə tanışam. Ə, və Deyim ki, bir ciddi dəyişikliklər layihəsi də yox. Yəni, o qanunda o qədər problem var ki, mənə əslində dəfələrə deymişəm ki, o qanunun özünü yenidən işləmək lazımdır. Edilən dəyişikliklərdə mən belə başa düşdüm ki, düzdür, orada əvvəl ki, hamı ki, görə ki, burada əsas məqsəd ə, bank, yəni müclisləşmiş şəhslərin ləğ olunmasının qarşısını almağa, Yəni, şəxs əgər müflüsdirsə, o müflüs də elan edilməlidir. Ne deyir ki, bunu yəni, qarşısına almaq mümkün deyil. Orada yalnız bir-iki məsələyə toxunulub. Bir-iki yazdırır ki, müflüs şəxsin ə, əmlakının dəyəri, yəni 5 faizədə olan dəyəri, əmlak inzibatçısı, yəni faktiki o şirkətin, Ə, ləv edicisi tərəfindən öz ə, müləzəsi əsasında çıxarılır tatışa. 5 faizindən çox olan isə həmin şirkətin kreditorlarının ümumi yığıncağının təsdiq etdiyi plan əsasında. Ə, məntiqlidir. Yəni, burada elə bir, yəni, bir qeyradi bir şey yoxdur. Yəni, ə, indiyə kimi də yəni, sadəcə o 5 faiz qoyublar da bir həd kimi. Hə, olsun, Sonra ə, sağlamlaşdırmasına dair orada müəyyən müddələr var, yəni onların da yəni mənası aydın deyil. Sadə ki, bir nəvəl xoş niyyətlər gördüm orada ki, hə, yəni, yəni gəlin çalışaq ki, mühlüs elan olunmasın, sağlamlaşdırılsın. ama sadə ki, başa düşmək lazımdır ki, sağlamlaşdırma o deməkdir ki, həmin şəxs ləğv edilmir və bütün borclarını ödəməlidir. Bütün borçlardır. Yəni, mən orada yəni, gördüyüm bu... Mən bir də deyiləm, yəni layihənin özünü görməm ki, amma hələ halda mətubatda gedənləri görmüşəm. Və elə bir ciddi, belə deyim ki, belə bir nəsə bir yenilik görmədim. Ümumən, deyim ki, müslisləşmə sahəsində bugün Azərbaycanda ciddi problem var. Yəni, mən yalnız ıı, fiziki şəxslər də mən deyilməm, ha? Azərbaycanda hüquqi şəhslər də özləri müflis elan edə bilmirlər. Yəni, məhkəmələr bir qayda olaraq, müxtəlif bəğanələrdən bunlara baxmır. E, niyəsə belə bir fikir formalaşıb ki, müflis elan olunmaq, bu bir gözəl bir şeydir. Yəni, bunlarla nəsə bilim ki, xeyr, belə deyilir. Əslində, bizim qanunvericiliyimizə görə, Müflis şəxsin özünü müflis elan etmək hüququ deyil, vəzifəsidir. Vəzifəsidir müflis o, ya faktiki sənə görə borcları belə bilmirsənsə, dərhal məhkəməyə müraciət etməlisən və özünü müflis, müflis elan etməlisən ki, heç olmasa olan, qalan əmlakını bölüşdürə bilsinlər. Bizə nəyə olur? Heç nə qalmır axırda. Artıq, hə, ondan sonra sonra və, və buna görə də yəni aparır ki, ölkələrin qanunvericiliyində Bir nömrəli məsələ yazılıb ki, əgər şirkət müflisləşibsə, onun icra orqanının vəzifəsidir məhkəməyə mərakət etmək. Bizdə də bunu, bunu ya, mən belə deyirəm, bizdə, yəni, dolayısından var, misal üçün, deyim, aydın olsun, bizdə misal üçün mülkü məqələdə yazılıb ki, məhdud məsəliyyətli cəmiyyətin... Ə, Nizamləmə kapitalı qanunvericilikə müəyyən edilmiş, minimal həttdən aşağı düşərsə, həmin hüquqi şəxs e, ləğv edilməlidir. E, müflis şəxsin isə kapitalı yoxdur artıq. Mənim, qanun deyir ki, bağlıdır, bu halda bu ləğv olunmalıdır. Yəni, bunu onsuzda etməlidirlər və e, yaxşı olardı ki, qanunvericilikimiz bu sahədə kökündən dəyişsin. Mən amma iyə hələlik belə görəm ki, bu işdən heç kəs gittim, məşğulmuşum. Bu günlərdə Nazıra Qabidin tam tərkibi təsdiqləndi. Bir neçə nazir və komitə rəhbəri vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Mərkəzi banka rəhbərini də bu taliq gözləyirmi? Ümumən, ə, Mərkəzi bankın sədridir və bir sıra bəzi dövlət vəzifələri var ki, onlar Ə, ə, Nazirlər Kabinetinin tərkimi ilə daxil deyirlər. Yəni, Mərkəzi Bankın sədri daxil deyil, Resulullah Başprokurorlu daxil deyil, misal üçün, ambusman daxil deyil. Onlar müəyyən müddətə təyin edilirlər. Yəni, Mərkəzi Bankın sədri deyil, Başprokurorlu da, Bunlar müəyyən müddətə Onlar və o, o müddət bitəndən sonra biri də. Tə ki, Yə, onlar təkcə prezidentin qərarına təhvil olunmur. Prezident və Milli Məclis bir yerdə, yəni prezident Milli Məclisə təqdimat verir və Milli Məclis də təsdiq edir. Yəni bu məsələ sırf dövlət başçısının tələbində deyil və buna görə də ə, onların ə, yəni onlara aid deyil. Söhbət əgər Azərbaycan Mərkəzi Bankdan gedirsə O, sonu dəfə 2015-ci illiyin aprel ayında təyin olunubdur, 5 il müddətinə. Deməli, həllə ki, 2 il müddətdə də var ilmanı üstəmə. Amma bu, heç işte, də o demək ki, əlbəttə o vaxtdan əvvəl də azad, azad edilə bilməz. Bu da əlbəttə ki, baş verilə bilər, yəni, əgər onun fəaliyyətində hansısa, Nöqsan varsa arıda olma bilər, Ə, özü də istifa verə bilər. Mən onun yerində olsaydım, çoxdan vermişdim bunu, də o vermir, öz işidir. Y yəni, bağlılar ola bilər. Həkimət, şəkkürcəsə olalım, zətqəba çarab edin, səminə darıq çox sağır. Sağ olun.